ہٹنا یار بوس تھوڑا ویڈیو بنا ہوں है है है तो तो तो رہا بہت آئل ہے یار کیا زیادہ ہے کیا یہ زیادہ ہے کیا مناسب ہے زیادہ ہے زیادہ نا یہ مجھے لگ رہا کبھی ہوا نہیں صاحب تو جبھی گیس کم آ رہی تھی اس کے اندر